وعريسنا الغالي مسلم الصريفي هربوا ان شاء الله حياه زوجيه سعيده وذريه صالحه شكر خاص الى الاب والعم الشيخ ناصر العليوي شكر خاص لكل اللي حضروا ويانا حب واحترام الى صاحب دعوتنا السيد علاء الاشبال وايضا سيد محمد الاشبال سيد اسامه الغالي عبد الجاسم الطحين سعيد حسين مصورين المبدعين اداره وقاعه للمرجان امام العريس مشكورين والله يحبكم ان شاء الله كل الاخوه اللي حضروا، الله يجيب الفرح، عليكم جميعاً بغداد، وزلب بغداد اللي يجون أخياكم، والله بكل خذواهم اليوم هذا، الله يجيب الافراح عليكم جميعا بغداد وزلم بغداد اللي يجون حياكم والله بكل خطوه مليون اهله الله يجيب الافراح عليكم جميعا صفقوا اهل العريس الله يجيب الافراح يا حبيبي يا يا يا عبي يا يا يا يا أنا خا أنا قاعد بقلبي، خاف حسب لك إنت تعتم عليك، أنا صغار سنين عفت عتابي أدرى تدور لو تتركني وتروح الحاضر للحاضن بحسابي انا صاحبت المشاكل من وراك وانت مدري غيابي. بغيابي انا صاحب انتي يرجع الدقبابي وجفوني وجفوا وجفوا وجفوني هل هل بدورت عيوني هل بدورت عيوني وجفوا وجفوا بعد ما See, I'm just holding, يا بعدين اليوم اليوم من اليوم No. افتتاحية حموته اكيد العريس وعمام العريس وابو العريس خلص خال العريس كل الحاضرين ووفني لك وجودك اليوم يا اخواني الله يجزيك خير يا ابو بالنسبه مع الشيف عبد الصمد يسلموا اسد لو لو ينفع اضع زيها خلي نبيل يعمل فن اسمع خليني اخد العصب او